مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد هذا الفيديو سيكون عبارة عن جزء ثاني لفيديو الدونال الذي سبق وانا وضعته في القناة سيكون هذا الفيديو مخصص لإنشاء بلان أو مخطط لنموذج سابق سأترك لكم رابط هذا النموذج مجانا في خانة الوصف أذكر أني سوف أضع سلسلة نماذج باوربوينت صدقوني لن تجدوها في مكان أخر لذلك قبل أن نبدأ لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر البايك والاشتراك في القناة وتشغيل جرس الإشعارات اللي كل جديد معتاج أطلق الانترو أول شيء سوف نحتاجه للقيام به هو عمل ديبليكيت لهذه الخلفية حتى نضع فيها مخططنا أو الكلان سنقوم بتغيير لون الخلفية حتى لا تكون مشابهة الخلفية التي قمنا بوضعها من قبل سوف نضع هذا اللون. وهذا هو رمز اللون سوف يكون بنسبة عشرون في المئة ثم سنضيف لون آخر هذا هو رمز اللون الثاني سوف يكون بنسبة خمسة وستون أو خمسون ثم وأخيرا اللون الثالث سوف يكون بنسبة مئة في المئة سوف نقوم بعمل هذا التدرج سوف نزيل هذا الأيكون لم نعد بحاجة إليه ثم نقوم بعمل انجروب لماكدونالد نضعها في مركز الخلفية ونتأكد أن أحجامها متساوية سوف نقوم بعمل انجروب للصوره حتى نتمكن من تغيير لون الكاميرا التي باللون الاخضر سوف نضع لها اللون البنفسجي لون الخلفيه ثم سنضع مكانا لاضافه العناوين عندما فعلنا سابقا مع التونت سوف نقوم بوضع هذا الشادو نلونه باللون الابيض ويكون نسبه 25% وعشرون مثلا نضعه من قرب الايكون الاول ثم نعمل Duplicate لهذه الصورة ثم نعيد هذه العملية لباقي الايكونز الموجودة في الطونق نقوم بتطوير الـ Active Segment يجب علينا ان نغير الوان الايكونز حتى تظهر ثم نكرر هذه العمليه حتى ننتهي من جميع الايكونز بعد الانتهاء من وضع جميع الايكونز نقول اننا قد انتهينا من انشاء البلان كل ما يتبقى هو اضافه بعض الانيميشن انيميشن نرى أن كل شيء يعمل بشكل جيد أريد أن أشير إلى نقطة مهمة هي أنه عندما سوف تقوم بإضافة بعض الايكونز بعض الكتابات على هذه الخلفية مورف ترانزيشن لن تعمل معكم بشكل سلس كما تعملون هنا معنا في الفيديو لن تقوم بعمل الأفكت الخاص بها على جميع, على جميع الايكونز الموجودة في الدونالد الحل البسيط هو أنه سوف نقوم بتغيير اسم الكتابة أو الأوبجكت الذي نريد أن يطبق عليه تأثير مورف في كل الخلفيات الموجودة عليها حيث أنه سوف نقوم بكتابة اسم واحد لهذا الأوبجكت مسبوق بعلامتي تعجب وهكذا سوف تعمل معنا morph ترانزاشن بشكل سلس. في حالتنا سوف نقوم بتغيير اسم المكان الذي سوف نضع فيه العناوين على جميع الخلفيات ثم نجرب نرى ان الترانزاشن بين الخلفيه الاولى والخلفيه الثانيه لا يعمل كما يجب الحل البسيط هو اننا سوف نقوم بمسح الخلفيه الاولى ونعيد انشاءها من جديد سوف طيب نقوم بتدوير الاكتيف سيجمنت كما تغيير لون الايكونز وكذلك كان وضع العناوين ثم نجرب الآن نرى أن كل شيء يعمل بشكل جيد، وبهذا نكون قد أنهينا هذا الفيديو، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر اللايك والإشتراك في القناة، سلام.